Dragnea, detalii de ultimor despre legea care i-a scandalizat pe europarlamentarii români. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat mari, la Palatul Parlamentului, ce legea de Fimrii este într-un stadiu incipient, nefiind o prioritate în acest moment. Nu este acum o prioritate această lege, cel puțin în momentul ăsta, nu renunc la acest principiu, pentru ce uita ce se întâmplă peste tot, nu numai în Europa, în statele democratice din lume, fiecare cerciană subliniere un subliniere te cara. Fiecare cecean vrea ca caralui lui să fie respectat, să se, se dezvolte sub liniere. Nu cred ce cecenii dintr-un stat sunt foarte bucuroși sub liniere. -i, când oficial sau funcționari publici din statul respectiv aduc de servicii ceri care îi pelete sub liniere. Te sub liniere-i liniere tot felul de minciuni despre caral lor, a afirmat Dragnea. El a precizat ce nu există încă un proiect de lege referitor la defimare. Tericea nu se pentru prezideniale? Răspunsul ferm al alde. Nu am, nu are nimeni, până acum un proiect de lege în genul sta? Am primit din partea câtorva colegi de la Bruxelles o minim analiză a legislației în domeniul sta, există în fiecare caro legislație specific, unele ceri în care legislația este foarte dur, altele în care nu este la fel de dur, dar sunt ni sub liniere de prevederi. Cred ce, după ce nea sublinierezme puțin, se dăm drumul la o dezbatere serioasă, să se vedem dacă sublinierea i cum adoptăm o astfel de lege, a explicat Dragnea.